x 50 är en ny 5G router ifrån Teltonika och vi är superglada att äntligen ha fått in en X50 för att kunna göra en unboxing video. De här routerna är superpopulära och de går åt som smör i solsken just nu. Så varför skulle man då vilja gå över till en router som använder sig av 5G-tekniken? Ja, men det finns flera fördelar med just 5G. En av dem är att det är en strömsnålare teknik. Och man blir faktiskt förvånad när man läser den tekniska specifikationen och inser att en router som är avsevärt mycket snabbare drar avsevärt lägre med ström. Och hastigheten är ju naturligtvis en annan aspekt varför man vill titta på 5G. Och det tredje det är ju naturligtvis då att routern är också framtidssäker. I och med att vi räknar med att 5G-näten kommer att finnas runt omkring oss för en bra tid framöver. Så låt oss då lyfta på locket på Teltonicas X50 och se vad som finns i kartongen. Först så har vi då naturligtvis själva routern, en X50 router, fem nätverksportar, 5G på andra sidan naturligtvis och hela fyra stycken antenner för den mobila kopplingen. Vi har en Quick Start Guide med en QR-kod, bara att scanna om du behöver veta mer. En stycken nätverkskabel, det finns med två stycken antenner för wifi, naturligtvis nätaggregat. En styck GPS-antenn och då fyra stycken 5G-antenner. Den här routern har formfaktor 2 på simkortet och det innebär att om du har ett annat typ av simkort i den så kan du behöva en adapter så det medföljer. Dessutom en simkortsnål så du kan få ut simkortet när du väl har stoppat in det. Så nu när vi har rensat bordet ska vi titta närmare på Teltonica X50 routern och den här routern har ju då på ena sidan fem stycken nätverksportar och det här är naturligtvis gigabitportar för att på något sätt kunna dra nytta av hastigheten i 5G. Det finns plats att sätta signalen direkt i routern. På framsidan så finns det ganska intuitiva leddar som talar om signalstyrkan, vilken typ av teknik routern är uppkopplad med, vilket SIM-kort som är i bruk om den använder wifi och det finns... Också en anslutning för nätaggregatet. Det här är ett nätaggregat av självlåsande molex -typ, som är vana från Teltonica. Den innehåller som de vanligtvis brukar innehålla Teltonica-routrarna. En IO-port, det vill säga en port som man via SMS kan slå av och på. Och även en ingång då som man kan övervaka. Det här kan man använda om man vill starta om en ansluten utrustning på distans. Jag brukar kalla det för den inbyggda lilla vaktmästaren. Ni vet att man kan göra en vaktmästarstart på distans om man har ett anslutet relä till exempel. Vi har också anslutning för wifi-antenn, och vi har anslutning för GPS-antenn. Dessutom så finns det då en usb antenn port på den här routern. En sak som jag tycker är viktigt med en router som också har visat sig när jag har testat routrar genom åren, det är att den har en bra processor och en bra arkitektur. Så vad har då den här routern i? Jo, men den här har en fyrkärnig processor. Det är alltså en Quad-Core ARM Cortex-A7 med 717 MHz. 256 MB SB-Flash och 256 MB, MB DDR3-RAM. Och det här är då en Bra och beprövad arkitektur som teponica har använt i andra utav sina routrar. Om man tittar på wifi då så stödjer inte den här wifi 6 men väl wifi 5. Den har både 2,4 GHz och 5 GHz med upp till 867 megabit per sekund. Den här routern har stöd för både 5G SA och NSA. SA står för 5G stand alone. Det vill säga teknik som bara bygger på 5G kärnan i nätverket. 5G-NSA, non-standalone, den bygger till viss del på 4G-teknik. Den här routern klarar alltså båda. Så hastighetsmässigt så är den faktiskt spesad ända upp till 3,3 gigabit per sekund, vilket är en rafflande hastighet. I synnerhet med tanke på att den faktiskt drar mindre ström än en snabb 4G-router. Så vad kan man då tänka sig att man skulle vilja använda för tillbehör till den här auten? Jo, jag skulle ju, om jag skulle montera den här industriellt, då skulle jag satsa på till exempel ett dinfäste eller ett väggfäste för den här auten så att den sitter fast ordentligt. Det finns också olika typer av kablar för att montera den i fordon. Vi har specialanpassat kablar för den som ska sätta den i till exempel ett apparatskåp spänningsmatat från en plint med en kort kabel som går att ansluta direkt på ett industriellt nätaggregat. Antennmässigt så följer den här med fyra stycken svarta glasspinneantennor. Kanske inte de mest spännande antennerna om man monterar routern lite dåligt till och vill sätta den någonstans med en antenn uppe på taket. Det man ska tänka på då är att den här har alltså fyra stycken 5G-anslutningar. Har du till exempel en befintlig 4G-antenn med två stycken anslutningar, det vill säga en vanlig MIMO-anslutning, då kan du då behöva komplettera med ytterligare en sån antenn för att få bästa prestanda. Och när vi ändå pratar om antenner så är det ju så att en 5G-router täcker ju andra frekvensband än en 4G-router, den täcker även 3,6 GHz. 3,6 GHz används kanske framförallt i olika typer av urbana miljöer. Du använder den här routern utanför storstaden så är det säkert inget problem att använda en antenn som egentligen bara är spesad för 4G. Men ska du använda den i en urban miljö så kanske du ska titta på en antenn som täcker även 3,6 GHz. Vem skulle då vilja använda sig av 5G-tekniken? Vem ska satsa på 5G-router? Jag Har du budgeten att satsa på en 5G-router så tycker jag definitivt att du ska göra det om du ändå ska uppdatera. För det finns ju faktiskt en rad olika fördelar med att gå över från 4G-tekniken till 5G. Du får dessutom en hårdvara som är stabil för många, många år framåt. Just en 5G-router, den erbjuder helt andra typer av prestanda än det du har sett av 4G. Jobbar du till exempel med kamerövervakning, videostreaming eller liknande, Rui 5G-tekniken, en, en solklar väg att gå? Och om du också känner att det är bra att göra långsiktiga investeringar, då är 5G-tekniken någonting som kommer att finnas med och som du kommer att ha glädje och nytta av under väldigt många år framåt. Skulle du istället välja att satsa på 4G-tekniken, ja då kan du komma undan med billigare router och då finns det ju routrar som till exempel rut X11 eller X14 i vårt utbud som skulle kunna vara potentiella kandidater. När du ändå håller på att titta på andra alternativ. Summa den så x 50 det är en stabil robust router. Den är Avsett för att sitta installerad i miljö där det kan vara stundtals lite tuffare. Men den klarar också att sitta som till exempel en router på ett kontor eller ett mindre nätverk. För dig som vill veta mer om x 50 så är vår hemsida en bra resurs där vi har Guider om X50, men även naturligtvis om 5G-tekniken som vi har bevakat väldigt länge. Så besök vår hemsida på www.induo.com. Vill du hellre höra av dig till oss så slå oss en signal på 08 659 4300. Eller besök hemsidan och chatta med vår kundtjänst där. Jag hoppas att du var glädje av den här videon och att RUT X50 kan vara en lösning för din framtida uppkoppling. Tack för att du lyssnade. Ha det så gott. Tack och hej.